دوستو رمضان کا پہلا روزہ اس سال کے 23 مارچ کو ہوگا اور جو شخص رمضان کی خبر سب سے پہلے لوگوں تک پہنچائے اس شخص پر روزہ کی آگ حرام ہے جزاک اللہ